О п'ятій ранку миколаївці відчули кілька потужних вибухів. Російські війська обстріляли ракетами та з РЗЗВ Інгульський район міста. Відомо про одного пораненого. «Утром спали, а десь з п'ятнадцяти до п'ятридцяти, слухали вибухи, почали спрятатися, спочатку побіжали з южної сторони, побіжали на северну сторону, услышали вибухи там. А потім дзвонили жителі, сказали, що горить машина и горить Ніколас. У людей вікна вилетіли. Підпадання були от, починаючи з 9-го, на углу дома. пострадали квартири углові. Окрім пожежі, магазину та авто, яке згоріло, пошкоджені вікна житлових будинків. А в пів утра сьогодні слышали взрывы мощные сутки до цього було тихо, добре, все розслабилися, і ось в пів Оно ну всіх розбудило, Ввергла в стрес, як обачно. Ну, як в сусідньому, ну, ну, взирвалася, да. стінки упали. Ну как? Страшно було. Побіжали там прятатися в коридор, в ванну. Поруч вилетіли вікна і в продуктовому магазині. Власник на місці оцінює завдані збитки. Магазин сейчас будем зашивать, конечно, наше время это дорогое удовольствие. Вот взбитки, сколько оцениваете приблизительно уже сейчас? Э, ну, с учетом восстановительных работ и материалов это уже в районе 8 тысяч. Ну, тут довольно большой радиус поражения был, э, скажем так, помимо магазина еще недалеко. У меня возле дома два прилета было, две воронки. Лоша пожежі приблизно складала 100 метрів квадратних. До гасіння пожежі залучались 8 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу Головного управління Одеснинської Миколаївській області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена аптека. Місце вибуху в декількох метрах від входу. Був приліт ракети, одна не зливалася, а інша побила весь фасад. Ліки пошкоджені і техніка там внутрі. Побили листи, будемо поки зашивати. Колектив на даний момент виїхав, немає. В приміщенні нікого не було, тому з людей ніхто не постраждав. Треба дивитися, вони так побило нас і там шкапи стоять, поки нічого не зрозуміло. Розбило систему опалення, розбило пульт охорони, ну, поки нічого не відомо. Російські війська продовжують хаотично обстрілювати житлові квартали міста. «Місто було обстріляно з системи залпового вогню реактивної «Смерч». Було використано, застосовано боєприпаси невибіркової дії, кластерні бомби, так звані, ще їх називають касетними боєприпасами». Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Микола.